فرحت ما خدني آه كتر الكلام بيسيبها لعبه ادي جسمي آه انا لو وقعت مع عمري مره ما حد فادني آه آه اخر المطاف اقعد واخاف وجاني رزمي آه عايش في زمن تباع اه نفسي ارتاح ولو في يوم اشوف افراح حتى هتوب أجاها يا مش على اسمي مش على اسمي في <تصفيق> صباح وجاب صايب خد منها، مصعب انك تدنينها، خليا صحبه بتجرحني، كان نفسي اني بعد عنها، عشان معزي دم خفيف، تفكر اني انا بقى وكل يوم شرطي ونسوان ملعون ابوها صحابي الفتاير جمب ببارود عاملين ايه اللي فيها ناس انيس ويرود وجوم قالولي اخلع ياسمين Blah! I'm it. وعمري زيك ما شوف المسا جاي من تغلوية عالرئيس عمر العجوان جابر سلامة مسا يتاوية اتماعك ترجمة نانسي